שלום צופים עיקרים, אני איתמה ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פולה של הקטנת חוב. אז בואו נתחיל. בכרטיס התיק נכנס לפעולות, אוסף פולה, ובשדה תיאור פולה נתחיל להקליד הקטנת, ונלחץ על מכה שטב, ונבחר מהרשימה הקטנת חוב, כמובן נשים לב שהיא בתקשורת, נלחץ על כפתור אשר, נבדוק שהחייו שלנו מסומן ובשדה זכות נקליד את סכום הקטנה, למשל בדוגמה שלי אני אקליד 50 שקלים ואני אלחץ על כפתור שמו. בחלון שנפתח לי כרגע אני אבחר בסיבת הקטנת הקרן, למשל תשלום חיוב. כמובן אני אאשר את הפעולה, ובחזרה לכרטיס עתיק נוודא פעם נוספת שהפעולה שלנו נרשמה, כל מה שנותר לנו לעשות זה לשדר את הפעולה בתקשורת. אז תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.